дня. Найперше зробити всіх вас приїжджати на наші львівські землі. Звати мене випадалі Оськович так кілька слів про себе, бо маху мене мало познання. На хворобі я вову, вже відповів, що я там від ніколи матки. Матка. Моя пасіка налічує понад 150 бджолиних сімей. Розташована вона в Жодальському районі на Львівщині. Маю 500 уклеусів, тобто 500 маткомісць, скажімо так, і поруч з тим я займаюся виробництвом маточного молочка. Так як дівчина вона не є такий медодальний край, скажімо так, і от як тут вже говорив переді мною пан Богдан, щоб для, скажем, для збільшення сімейного бюджету, скажімо так, я взявся ще би порух з матками взявся за виробництвом маточного молочка. Виробництвом маточного молочка я починаю займатися, як правило, після продажу пакетів. Так як ще, скажімо, попри все, ми продаємо невелику кількість пакетів. Після продажу пакетів, ті сім'ї ще, за яких я продав пакети, я їх підсилюю і починаю десь приблизно з 10 травня і приблизно до, там, скажімо, перших чисел серпня я займаюся виробництвом маточного молочка. Полезе з, з, з, з, з виробництва на, приблизно на 10 травня кожна бджолина сім'я в мене ну, налічує добре стиснутих 12 рамок, тому що у мене пасіка в основному, ніби на плані пасіка складається з двох точків. Один є з корпусних вуликів на 8 рамок, на 300 рамку, скажімо, на Даданівську І основна пасіка то є у вуликах лежаках, тому що мені зручно приймати, бо у мене всі сім'ї, сім виховательки у мене є з повним осередінням. І щоб вони три місяці, скажімо, мене живуть без мату, щоб вони могли повністю жити і функціонувати. то половина сімей, котрі абсолютно цілісні, я від них кожен тиждень забираю по дві рамки з розподом і підсилюю ті сім'ї-виховательки, котрі без розподу. Частина їх є на виробництво маток, а частина – на маточного молочка. Значить, після продажу пакетів в мене залишається досить сімей, котрі мають силу, там, скажімо, приблизно 8 рамок, і вони залишені без маток. Після того я ще від них забираю, там. По рамці дві кормові, додаючи їм на то місце рамку дві з розплодом від будь-яких інших сімей, якщо потрібно, ще можна дотрусити бджіл. І з таких сімей я починаю виводити матки, е, перепрошую, починаю відбирати маточне молочко. В кожну бджолину е, таку сім'ю я закладаю одну прививочну рамку, яка має три прививочні планки по 25 маточників у кожній планці. Тобто, одна сім'я-вихователька в мене вирощує 75 маточників. Кожних три дні відбираю від них маточне молочко. Ну, в літературі пише, значить, що вміст, вміст одного маточника може коливатись там від 200 і навіть, так як я зустрічав, 400 мг, тобто там максимум до півграм. Але, ну, на мою думку, таке, таке може бути в тій сім'ї, яка має тільки кілька, кілька матошників сім'я. Якщо в мене сім'я виховатерка має навантаження 75 маточників, то як, ну, ясно, що в такому маточнику, там, скажімо, 400 мл бути не може. Приблизно з такої рамки вийшається 15 грамм маточного молочка кожних 3 днів. Сім'євиховательки я кожен тиждень підсилюю двома рамками з розплодом, і, скажімо, на слідуючий тиждень, даючи знову наступні дві рамки з розплодом, мені потрібно перевірити сім'ї, які були перед тим, тому що бджоли на таких рамках обов'язково Сюди витягують матошники свищеві, їх потрібно перервати. Ті рамки ставлю в сторону, котрі я давав тиждень перед тим, а в центр гнізда ставлю постійно дві рамки з відкритим і закритим розплодом і туди переношу лечить. Тут є кілька слайдів. Будь ласка, що я маю робити? Штучні мисочки. Мисочки можна використовувати пластмасові і воскові, скажімо так, на виробництво маток. На вирощування маток в мене всі мисочки використовуються в розкові. В зимовий період я собі стаю, я, відповідно, силіконові форми, формі колись ми використовували деревіані, там показана одна, їх можна робити у такий блок, скажімо так, кілька докупи, вони дуже гарно знімаються. В зимовий період я собі наробляю кілька тисяч таких мисочок, ящиків ящики і використовую їх довший період, так. Але для виробництва маточного молочка на мою думку, вони трохи не підходять. Тому що, якщо, наприклад, ми перещепили в сім'ю 75 маточників і бджоли з ряду причин всі личинки не прийняли, личинки там стоять три дні, бо кожен три дня ми від них забираємо, скажемо, маточне молочко, протягом цих трьох днів бджоли їх підгрізають. Мисочки, котрі бджоли їх не прийняли, вони їх підризають. Очевидно, чи їм бракує воску, чи ну, не скажемо, не можна з такої причини, коли пройшло три дні, Молочко, матошники я підрізую, лечинки, викидаю маточне молочко, забираємо, і тут же в ті самі мисочки переносимо слідуючу партію лечинок. Там от ладенних, чи там кілька годин. Якщо ми забираємо молочко, і тут же в них ставимо лечинки, сім'ї рамку прощеплювання. Ставимо одразу в сім'ю, вона повністю всередині, кожна мисочка вимащена маточним молочком, то приваблює джір, щоб їх почистити і, і, і, і тим самим покращує прийом. Там є десь де, кілька слайдів, там є прийом мисочок, там прийом іноді складає майже 100% Тоді шпатери, які я використовую оці там, скажімо, три верхні, то є саморобні, зроблені з голки просто одноразового шприця і Четвертий, то є ну, звичайні китайські шпатель, які вам, напевно, всім доводилось бачити на сайтах інтернеті. Його ціна була 5 гривень на атумонді, здається, як ми були в Києві, китайці продавали. Отаким От шпателем, як ви бачите зверху, четвертий, я за годину і 10 хвилин рукою переношу тисячу личерів. Маточне молочко я переношу більше, як тисячу скажете, але за годину десь склик, мені вдається перенести тисячу личинок відповідного людку. Якщо скажемо на матку, то, то, то, то, то так, в такі темпи я не врізаюсь, бо на матки треба брати з строго, мінімального ріку личинки, а роматочне молочко. Тут воно такої ролі не грає, тому що проходить три дні, я все одно її бити. Якщо просто я перележу більшу личинку, коли проходить три дні, то в такому випадку буде маточного молочка менше. Тому що личинка переростає, якщо вже її поставив старшу і надлишок маточного молочка, в якому вона плаває, вона просто його з'їдає. Тому також треба старатися ставити личинки відповідного віку якомога менше, але тут вже немає таких строгих параметрів, як для дорощування маточки. До Той ну я не знаю, я його рахую універсальним, будемо казати, бо ну, робота йде надзвичайно швидко. Крім того, він має таку ширшеньку ложечку. Коли, коли я беру личинку, то зразу є можливість взяти невелику кількість маточного молочка, в якому вона плаває. Прийом личинок складає, як я вже казав, майже 100%. 100%. О, і, і, і при виробництві маточного молочка я повністю перейшов на мисочки пластмасові честь того виробництва. Там проводайте, там зараз будуть такі слайди з прийомом личинок десь є. Їх, вони зручні тим, щоб бджоли їх не зразають. Якщо я, наприклад, приклею. Ось там польські, то вони такі ширші, вони не дуже зручні, а оці з правого боку є різного кольору, білі, чорні і так далі. Ну, кольор тут абсолютно значення ніякого немає, просто якщо є прозорі, то в прозорих краще видно налив маточного малышка, скільки є. Але при переносі личинок воно трохи погіршує, тому що, будемо писати, прозора мисочка, майже прозора личинка і погано видно, де ти поставив личинку. Дуже гарно видно прийом. Тому я думаю, що на виробництво ну, краще брати мисочки з темного кольору. І якщо я кожна така мисочка має внизу трьохміліметровий штиф, я в планках понастерило одворів, її їх, без клею, без нічого. Якщо я поставив сім'ю 75, три дні пройшло, вони чи прийняли, чи не прийняли. Мисочка абсолютно повноцінна, здорова, вона підходить для того, щоб через три дні її... вона йде знову. А при виробництві, скажімо, з, з, з восковими, то мені потрібно через кілька днів доклеювати, тому що в кінці вже вилучається, що загальна кількість зменшується. Питання, а, а потім вони не закривають воском мисочки? Є. Є. Є. Є. Є. Є. Є. Якщо вони їх не прийняли, то вони просто вверх трошки звужують так, як є, зазвичай, скажімо, ну, то, вцінює, в прилогному вигляді виглядає комірка. Але я її нічого не розширюю, я просто в ньому ставлю лише, і в її видно підгризає, і трошки її видають. Тобто ви не чистиш сладу. Задавайте питання. Не вичищую ніколи. І там, відповідно, з кожного її, такої прищерпливі рамки. Та, та, та. З кожної кришеплюємої рамки е, приблизно 15 грам маточного молочка. тару я використовую. Ну, тут я роблю прививку на матку. Тут, як бачите, є ростові місочки, є клинчики. І я, відповідно, додайський шпателем. О, тут є прийом начинок, як ви бачите. тут є спрозлового стула. З прозорого складається, з прозорії пластмаси, зверху є мисочки. Тут видно, що в прийом є майже кожній. Якщо скаже про відео, я думаю, що кілька цього немає. І, ну, а тут є вже всі планки в мене знімаються. Якщо на, на, на вирощуванні мати прищеплювання рамки у мене трудиться, то, і не зручніше, то тут є пазив прищеплюваних рамках і вони в мене планки знімаються. Я планки рамку знімав, а там поставлю всі разом, як бачите, і столик путом радуючи, це його оставку пересув. А ну, будь ласка, прокрутіть там слайду. То є та, та, я використовую шкельні варіжки сленого сла, їх попередньо тарую, а потім вже набираю туди маточного молочка в ручному, так сказати, режимі. Ну, можна вакуумом, вакуум, але вакуум, там, ну, маточне молочко у нас сильно сильнокисне, і, як література стверджує, то має негативний вакуум на молочко. Тому маточного, ото власне, проводиться відбір маточного молочка. Отак ми сідаємо за стіл з сторін, два хлопчика то є хвилини, вони відбирають плечи, я підрізую. Оце, скажемо, єс є з воску, щоб бджоли підтягують низько з пластмаси, РФ, бджоли підтягують з воску. Я його підрізую ножем, скажімо, для гіпсопартору, абсолютно холодним. Бо якщо я колись. Якщо ви розтворили з воску, то мені ж треба було грибити, бо інакше він заминав. А якщо я, скажімо, вже всі височки в мене пластмаси, я просто порівнюю плазмацію, поверху зрізую ножиком, скажімо, грибцокартон, чи канцелярським. Хлопці, є два племінники, вони вибирають шпателями, лечемки, котрі плавають маточному малушку, і там дружина або сестра вже ложечкою відбирає маточному малушку. Той цикл приблизно складає у мене 40 хвилин, ну, в у мене Більше, це значить, ще ти була напавка. Рамок в мене є більше, і я не встигаю. То я частину мати рамок забираю, вибрав маточне молочко, потім іду по другу чи по третю, щоб скоротити, якомога менше було той, період, коли матошники знаходяться поза межами вулика, і вони у мене зберігаються в замороженому стані. Як стверджує література, при мінус 18 вони можуть з маточне молочко не втрачає властивості. 18 місяців, тобто півтора року. Десь я ще знаходив свідчення в літературі, що після, після, року, мала, після року зберігання маточне молочко втрачає 20% своєї активності. Можна питання? Скажіть, будь ласка, коли ви вибираєте ну, з рамки лишерки, ви вибираєте, скільки часу використовується рамкою? Наприклад, у нас з велика рамка з лишерками. І цю тисячу що за годину ви з однієї рамки чи може з двох-трьох років? Це однієї рамки. А ви ставили територію, що личинка поза волоком може жити е, пару години. То, то абсолютно невірно. <говори> при переносі личинок я їх переношу просто на дворі, без будь-якого, скажімо, відповідної кімнати. Просто стараюсь переносити личинки або в ранішній, або в вечірній період доби, коли є підвищена вологість. Так, так. Тому що якщо є підвищена вологість, личинка просто не встигає високо. А температурний режим абсолютно не має значення, коли я переношу в квітні, коли, скажімо, не, має не, не, на матки, а на, не на маточне молочко, а на матки, коли я в квітні переношу личинки, то я в той час, як правило, ще можу бути в двох старах переносити личинки на дворі, і прийом є абсолютно добрий. Так що температурний режим значення не має, просто коли сухо, Личинка підсихає в рамці її, по-перше, погано брати, а по-друге, вона висихає і втрачає життєвоздатність. Так, по питанням, по питанням, будь ласка, руку. Це а... а... ну, вже немає значення, скажімо так. Ну, зданий... Прошу. Цикл чого лейтера, власне? Ну, е, ну що личинок я переношу, будемо казати, групу за годину. Якщо, якщо рані в кожній сім'ї сім є 75 мотошників, то приблизно за годину можна перещепити на 15 рамок личинки. То треба годину часу. Ну і приблизно десь півтори години до двох, щоб його вибрати. Тобто на десять вихователів десь приблизно затрачається три години. Кож... Кожних три дні, незалежно від погоди, свята, Скажемо, зовнішній фактор. Якщо, якщо, якщо я вже почав, то кожних три дні. Тому що, якщо брати матушне молочко на другий день, то його ще немає стільки, скільки його має бути. Але, якщо брати на четвертий день, матушенька переростає і надлишок, в тому вона плаває, вона його просто з'їдає. Питання по споживанню. Коли оці баночки заморожені, як їх далі споживають? Ну, далі вже йде, йде реалізація, скажемо так, е а споживають їх або замішують з медом. Ну, так переважно у нас роблять 2% співвідношення. тобто на 2 грами меду йде 100 грамматочна молочка. А зморожують на 100 грамів? Грам грам ну, на 100 грамів меду ну, 2 грамматочна молочка, так. Або на 100 грамів. розморожують і змішують з медом? Розморожують і змішують з медом. А сон? Ну, Доступ, скажімо разово, бо є люди, <реш> перепрошую, є люди, які хочуть споживати маточне, Молошко, скажімо, у такому вигляді, як воно є. От скажімо, люди приїжджають до мене, беруть баночки. Оці баночки, що ви бачили на вагу, на вазі, вони мають місць 15 і 30 грамів. Якщо, скажімо, людина бере ну тих 15 грамів, ну їй тих 15 грамів повинно стати на місяць. Якщо воно в баночці заморожене, їй потрібно розморозити баночку, там трошки взяти, окомірно, напевне. І знову заморожити. Якщо так робити два рази в день-кілька разів, то маточне молочко вже можна викинути, тому що там проходить розморожене замороження, воно негативно впливає. Тут такі ситуації я людям рекомендую його разом розморозити, береться шприц пластмасовий, набирається маточне молочко в шприц, Плівочку або, скажімо, якусь пластмасу чисту і на плівочку попів по грама такі, як таблеточки, в розмороженому стані зробили. У морозилку воно замерзло, на день воно гарно відривається, позабирали, позабирали в стакан морозилку. і виходить, що ми ви маємо по попів грама таблеточки, котрі в будь-який час берете, вона вже кожна тримається окремо, просто кинули. Тут є дві проблеми. Перша проблема повторна заморозка, що ми рекомендуємо зробити, а друга проблема, що вони так